समय बढ़ी नागजे मार वेलवा माली वसवा चलवा કોઈ દાડો તમને રોગ નહી દવા દો એ કોઈ રાત કોનું લાખ મારો અમે તમારા કોલટ મેચી દે તું લા ઉતો ઓ તમારી મૈરાજાની માતા નથી રે ચેન કમેન્ટ સબસ્ક્રાઇબ નાઉ ટુ મોર વિડિયોસ ટાઈગર વિલ ઍટેક યર ઓનર સંજે ગન્ટાની ડાખલી પાટવા નઈ દો ડાખલી ફાટે નઈ રમે કે ડાખલી બોવ ગાડી છે ડાખલી મારું ઇતિહાસ બનાયો છે દાખલે મારી હોલાણી બનાવી છે મને ખબર છે દાખલીન દીપુર બહાર નહીં નીકળા પણ મને સીધી સાયકલ નથી પોર્ચ્યુલ આવી છે એ માતાનો વ્રત આપે પણ આજે મ્યારડીની બાધાથી મારા સરમણ સાહેબને કદા ગાઉલે અડાડી દીધા છે માં કે તમારા માટે Tiger Bill Atakia owner Sanjay Dontani